Ugye történelmileg úgy alakult, a soha után a vidéki zsidóságot gyakorlatilag teljesen létezni. A zsidó közösség jelentős része, majdhogy nem 90% a budapesten A magyar társadalom, amit a zsidóságból érzékelést lát, az a vidéki kialacsinagógákon kívül a budapesti zsidó élet. Ahogy említettem, reneszánszát éli Budapesten a, a, a zsidó közösségi élet, ez igaz a kultúrára, a művészetekre, igaz a, a vallási élet megélésére is. Budapesten egymás sorát érik a zsidó rendezvénye Van Csulent Fesztivál, van Barhez Fesztivál, vannak zsidó napok, vannak zsidó kulturális napok, vannak zsidó napok azt gondolom, hogy ez a zsidó reneszánsznak az egyik elsődleges jelen. Igaz az a vallási életre is. A zsidó közösség tagjai szabadon megélhetik a vallásukat, ez garantálja Magyarország mind a biztonságát, mind a szabad vallásgyakorlást. Összehasonlításképpen más kisebbségekhez nagyon nem ismerem más kisebbségnek a belső kihívásait, a belső gondjait. Én azt látom, és azt tapasztalom, hogy a közéletben nincsenek egyik kisebbséggel kapcsolatban sem kirekesztő szándékok, törekvések, holott tisztában vagyunk vele, hogy nem a zsidó közösség az, aki a legsérülékenyebb, és nem a zsidó közösség az, amelyik helyzete a legrosszabb a Magyarországon. Azt gondolom, hogy addig, amíg vannak politikai pártok, melyek most már egyre kevésbé teszik ezt a közösséggel kapcsolatban, ellenben a, a, a Magyarországi Roma közösséget még most is politikai véleményformálóktól érik atrocitások, és azt gondolom, hogy a zsidó közösség helyzete Magyarországon mindenképpen példamutatónak mondható a többi kisebbséghez viszonyítva is, de Európa más országához viszonyítva is. I was just uh, try to explain uh, what is the Jewish renaissance nowadays in Hungary uh, in the cult cultural levels, economic level uh, there is no uh, Jewish community in the countryside uh, 90% of the Hungarian Jewish community lives in Budapest uh, compared to the other uh, minority um, we have do not uh, exact data what is the other minorities uh, problems challenges Uh, advantage nowadays because we do not have close connection with them but what we see in a, a public discourse there is no any uh, uh, intention which try to push down any minorities although the Jewish community suffered uh, not that the gypsy community suffered uh, the much uh, harassment and verbal attack, uh mostly in the political parties I mean Somebody of the political mm. parties so that's what I try to explain.